Добре, малятка! Вірите в астрологію? Річ у тім, що ретроградний Юпітер, ретроградний Меркурій і ретроградний Сатурн якби шеполучать вам робіть все, що ви колись запланували, закінчать свої старі проекти. І якщо ви хотіли почати навчатися малювати і відкладали це багато місяців або декілька років, то зараз саме той час, коли треба повернутися і закрити це питання. А поки ви побігли по книжки і художні матеріали, я взялася за швабру для того, щоб зробити ремонт, 100 років тому запланований в одній з моєї майстерні, тут де я зараз стою. І в цій кімнаті я планую знаєте, зробити атмосферу такого гоморного, припудреного творчого простору і знімати відео для тік галереї Лізебаса. Якщо ви так само, як і я готові до нових знань і цікавих приводів, ставаємо до роботу.